1 червня в Первомайську Миколаївська область на центральній площі міста відкрили арт-об'єкт, присвячений загиблим від російської агресії дітям. Його автор Дмитро Варвіняк. Чоловік розробив та викував конструкцію з-за вишки 3 метри 20 сантиметрів та шириною 1,5 м. Розповідає, кожного року намагається створювати та дарувати рідному місту якісь арт-об'єкти. Цього разу свою роботу присвятив дітям, яких вбили росіяни. Я хотів сказати, що наш місто – це Україна. І ми так само сумуємо за випитими дітьми. Встановлення конструкції на центральній площі Первомайська тимчасове. Її постійне місце буде на території меморіального скверу пам'яті в мікрорайоні «Фрегат», розповідає Євгеній Нотевський. За його ініціативи арт-об'єкт презентували на площі. А поруч волонтери громадської організації «Молодь – майбутнє нації» збирали іграшки для дітей-переселенців. Що на сьогоднішній день дуже багато переселенців в місті Первомайську. Дякувати Богу, що саме діти Первомайщини не відчувають цієї збройної агресії. Але сьогодні в нашій громаді є переселенці, які з гарячих дочок евакуювалися в наше місто. Протягом дня жителі Первомайська могли приносити іграшки для дітей тих сімей, які виїхали з фронтових зон, а також взяти будь-яку іграшку, якщо в цьому є потреба. Кожен е, міський житель може принести, залишити іграшку, а якщо потребує, він може взяти собі якусь. подальшому е, ми передамо ці е, іграшки переселенцям, які перебувають на території нашої громади. І тим же переселенцям. Дуже багато приходять людей на акцію, приносять іграшки, залишають їх для наших переселенців, дітей. І дуже-дуже дуже сумують за тими дітьми, які погибли в наслідок війни. Всі іграшки, яким не знайшли нових власників під час акції на площі, волонтери передали міському центру для переселенців.